ورحيم. وآخر يسأل يقول يصف. ما صحة حديث لا تسلموا على يهود أمتي قالوا يا رسول الله منهم؟ قال هم الذين لا يشهدون صلاة العصر لا أصل هذا لا نعرف لهذا أصلا وإنما التابق قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود وأن صلاة السلام وإذا لقيتم حدا في طريق الطابق أضيق الله المسلم وأنا عليه الصلاة والسلام أعلم الكتاب فاذا سلم عليك اهل <سؤال> الكتاب فقولوا وعليك واما هذا الذي ذكرته